في معركه احد الناس تساءلت احنا مو يا النبي احنا مو معانا النبي احنا مو صحابه احنا مو خير اهل الارض اليس الله معنا القران بايدينا رسول الله بين اظهرنا الناس تتصور انه اذا جعلت هذه المعطيات تتكئ عليها انه لا خساره اولما اصابتكم مصيبه و قد اصبتم مثليها قلتم ان هذا قل هو من عند انفسكم ان الله على كل شيء قدير واذا معك النبي بس انت ما ماخذ بالاسباب و انت ما ماخذ بالاسباب انت تتحمل المسؤوليه قلتم ان هذا شنو السبب الخساره؟ قل هو من عند انفسكم خسرتوا مع وجود النبي وانتم صحابه لكنكم لم تتخذوا بالاسباب ما حد يتحمل المسؤوليه جميعا اكو خرق صار مو الكل يتحمل مسؤوليه فلذلك اصبح هذا الخرق فخسرت في هذه المعركه وكاد الرسول ان يقتل صلى الله عليه وسلم بسبب عدم تحمل تحمل مسؤوليه لبعض الصحابه انهم لم يلزموا اماكنهم التي حددها لهم الرسول القائد انهم تخلوا عن المسؤوليه فنزلوا يجمعوا من حطام الدنيا غنائم يعني نزلوا للدنيا تركوا الاخره سحابه سحابه سحابه نزلوا من الاخره نزلوا الى الدنيا يجمعوها يجمعوها كاد الرسول يقتل بسببهم كادت الدعوه تجهض في وقتها لما ربما لم يصلنا دين ولا اسلام خطا فادح كاد ان يقضي على الامه كدنا لم نكن نحن انما نحن ربما الان اوثان نعبد نعبد اوثانا من دون الله لا دين ولا هدايه بسبب اولئك الصحابه رضي الله عنهم بسبب اولئك الصحابه رضي الله عنهم الذين تخلوا عن المسؤوليه كاد الاسلام ان يجهض في وقته. رضي الله عنهم وارضاهم نزلوا من الآخرة لجمع الغنائم نزلوا إلى الدنيا هذا اللي ما يتحمل المسؤولية انظروا إخواني شوف اللي ما يتحمل تحمل المسؤولية أنت أنت مناط ولذلك يقول لما كان يقول يمسك الحراسة يقول الجندي يمسك الحراسة في عيون الثغور يعني على الحدود على الحدود الثغور الحدود يقول لما يمسك واجب يقول نقول له إياك أن يؤتى الإسلام من قبلك دير بالك اكو ناس ترى نايمة نايمة بظلك اكو ناس نايمة بسبب انه الحارس قاعد مطمئن الناس لانه الحارس قاعد بس اذا الحارس نام ماذا سوف يؤتى على جميع الناس فاياك ان يؤتى الاسلام من قبلك انت الان تمثل الاسلام